Мені 86 років, пенсіонерка, вдова, жодна. Пенсія в мене 3600. Я бажаю при наших цінах і при тій обстановці, що тривоги, втім, нервова система, навіть у самого, хто нервову систему саму сильну має, не витримують інколи. І через то